ترتيلة هي قناة مسيحية تهدف إلى نشر كلمة الله من خلال التراتيل والكتاب المقدس والفيديوهات الروحية اللي بنسعى إنها توصل إلى كل شخص وتقوي إيمانه وعلاقة الروحية مع الله بننتظر دعمكم بمشاركة القناة مع عائلاتكم وابنائكم